السلام علیکم ہر سال تین مئی عالمی صحافت آزادی دن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ ایک موقع ہوتا ہے صحافت کے اہم کردار کو سرہانے کا جو وہ ادا کرتے ہیں کسی بھی قوم و ملک کی ترقی کے لیے اور اسی اہم ترین فریضے کو سرانجام دینے کے لیے صحافیوں کو مال اسباب اور یہاں تک کہ اپنی جانوں کا بھی نظرانہ پیش کرنا پڑتا ہے صحافیوں کی ان تمام قربانیوں کو یادگار بنانے کے لیے یونائٹیڈ نیشنز تین مئی کو صحافت آزادی دن کے نام سے مناتی ہے دنیا بھر میں جو صحافی حق اور سچ کی بات کو بلند کرتے ہیں ان کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہے خود سے ہمارے ملک پاکستان میں بھی صحافیوں کو کچھ اسی طرح کی صورت حال سے سامنا ہے اور اس کے برعکس جو صحافی صاحب اقتدار لوگوں کی من چاہی باتوں کو عوام کے آگے پیش کرتے ہیں ان کے لیے تو زمین کے خلانے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کی مثال میں ہمارے پڑوسی ملک کے صحافیوں کی اس کردار سے دوں گا جو وہ ادا کرتے ہیں مسلمان اور ہندو کے فسادات کے لیے اس میں سر فیرز جو نام آتا ہے وہ ہے ارنب گوسوامی جو مشہور ہیں اپنے چلانے کے لیے اور سامنے والے کو بولنے کا موقع نہ دینے کے لیے اور ان کے اسی زہر اگلنے کی وجہ سے یوگ میڈیا میڈیا واسڈوگ نے ان کے اوپر بیس ہزار پاؤنڈ کا جرمانہ بھی کیا ہے مثال کا صرف یہ مقصد ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحافت کا کتنا اہم کردار ہے امن قائم کرنے میں اور فسادات کے پھیلانے میں اور کس طریقے سے حکومتیں جو ہے وہ اپنے ہی مقصد کی چیزوں کے لیے صحافیوں کو خرید کے ان کو استعمال کرتی ہیں لیکن آج بھی بہت سے صحافی ایسے ہیں جو سچ کو سامنے لانے کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتے انہی ایماندار صحافیوں کو آج ہم خراج زحسین پیش کرتے ہیں جو سچ کو سامنے لانے کے لیے نہ اپنا ایمان بیچتے ہیں اور نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں اور آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور تمام صحافیوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے